Och sa till ägaren att visa sig en sak Liksom han hade köpt så hade en motor som var jättejätteslag Lissa Mikra Han hade ju köpt en fina lilla, lilla Mikra Lissa uh! Mikra En röda lilla fina Lissa Mikra Motorn han var superslö men sedan den var bra jag juo kanson bilsöparken, tomaret, åh, åh, åh, åh, var åh, åh, åh, åh, åh, åh, åh, åh, Mikra, åh, åh, åh, åh, åh, åh, åh, åh, Mikra, åh, åh, åh, åh, åh, åh,